شاه اولین انقلابی کتابی به قلم مصطفی هاشمی و بیست و 2021 پیش سخن قبل از اینکه اماراتی ساخته شود باید نقشه آن ترسیم شده باشد این اصل قانونی است که در تمام چیزها صادق است ما به خاطر سرعت زیاد رویدادها و حجاب هایی همچون هجاب زمان و مکان متوجه این مهم فوق نمیشویم. ولی بیشک باید باگر نقشه هر حرکتی که ما انجام می دهیم و در دنیای ظاهر تبدور پیدا می کند در ذهنمان شکل گرفته باشد. اگر همه مسائل ساختمانی لازم برای ساخت یک خانه، روی هم ریخته شود هیچگاه کار توان آن را خانه نامید نقشهای باید وجود داشته باشد که حداقل محل ستونها درها و غیره را مشخص کرده طبق آن جای تک تک مساله را تعیین و ترکیب آنها برای خامهی دلخوا تعیین شده باشد امکان ندارد ما بتوانیم جادهای بسازیم بدون اینکه نقشه آن حداقل در ذهنمان شکل گرفته باشد این اصل نه تنها در هر حرکت در هر عمل بلکه در ساخت هر چیزی صدق می می‌کند یک کسی باید قبلش حداقل فکرش که همان نقشه کار است را کرده باشد در غیر این صورت هیچ عملی انجام نمیگیرد دیگر چه رسد که اماراتی ساخته شود پندار نیک همان نقشه‌ی مورد نظر است بعد از ترسیم نقشه آن نقشه به زبان می‌آید و برایش کلمه پیدا شده بعد از آن به مرحله عمل در می آید. دیدگاه فلسفی که این اصل بنیادی از آن استقرار شده همان پندار نیک گفتار نیک و رفتار نیک با همان سلسله مراتب یعنی اول پندار بعد گفتار یا سخن و در آخر عمل و رفتار است این سه مرحله در زندگی دو عالما غیر قابل تغییر است این اصل همیشگی و همه جایی است با توجه به این اصل غیر قابل تغییر سؤال مطرایب در مورد انقلاب ایران این است که چه کسی کجا و با چه کیفیتی نقشه یک تغییر و تحولی عمیق همچون انقلاب ایران را کشیده است جواب به این سؤال اصولی در فهم و درک انقلاب ایران بسیار کارساز است با مطالعه در این باب میتوان به نتایج جالبی دست یافت که در این مقاله مختصرا به آن پرداخته میشود امید است که این مقاله کوتاه مورد توجه مشتاقان و دوستداران ایران قرار گرفته باعث طعر های عالی شوند زیرا بدون نقشه اماراتی نتوان ساخت ادعای مطرعه این مقاله کوتاه را موقعی میتوان زیر سؤال برد که بتوان اصل بنیادی گفته شده را مورد نقد قرار داد برای روشنتر روشن شدن این سلسله مراتب تصور کنید که اتم کوچیکترین ذره هستی است. به خاطر راحت شدن کار معنی اتم را نه آنکه کریت دومکریت میگوید بلکه همان اتمی فرض میکنیم که ما میشناسیم و سه قسمت پروتون، نوترون و الکترون ساخته شده است. ما میدانیم که همه هستی و همه جهان و همه چیز از اتم ساخته شده است و هیچ فضای خالی در هیچ کجا وجود ندارد اگر ما در اطراف من فضای خالی میبینیم نه به این خاطر است که این فضا واقعا خالی است بلکه به این خاطر است که ما اتم هایی که هوا را ساخته اند با چشمان طبیعی خود نمیتوانیم ببینیم در جهان هستی هیچ جای خالی نمیتواند وجود داشته باشد زیرا هستی هست و دیگه هیچ اگر تنها یک جای خالی به اندازه سر سوزن در هستی خالی می بود هستی در همان جا فرو می ریخ. ولی هستی مراتب دارد اگر ما ذره اتم را کوچکترین ذره هستی دانسته آن را مطلق و قائم به ذاتش بدانیم هر چیز دیگری که از این ذره مطلق ساخته می شود نوعی تنزل یافته ای از آن می باشد بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که پندار که همانا به نسبت از خود اتم یعنی مبدأ وجود از اتم های بیشتری درست شده تنزل بیشتری دارد زیرا پندار هم از ذره مطلق ساخته شده است بعد از شکل گرفتن پندار آن به کلمه در می آید. البته نه به طور کامل بلکه به شکلی تنزل یافته شده تر از پندار هیچگاه نمی توان همه پندار را به طور کامل به کلمه یا به زبان آورد زیرا کلمی که به گفتار در می شکل تنزل ای از پندار است بعد از این مرحله این پندار و کلمه به عمل که نوعی تنزل ای از گفتار است در درمی‌آید بدون پندار ممکن نیست چیزی به مرحله بعدی یعنی کلمه و عمل درآید نتیجه آنکه اول پندار بعد گفتار و سرانجام رفتار و عمل شکل می گیرد این سلسله مراتب هم به همان گونه که گفته شده است انجام میگیرد و, و نه هیچ جور دیگر پندار نیک گفتار نیک و رفتار نیک یک اصل بسیار بنیادی و اساسی است در اینجا بد نیست تفریحا به این سؤال فلسفی که آیا مرخ اول بوده یا تخم مرگ اجمالاً بپردازیم جواب این سوال با توجه به این سلسله مراتب گفته شده بسیار ساده است بیشک اول تخم مرغ بوده و بعد خود مرگ زیرا مرگ شکل تنزل یافته شده ای از تخم مرغ است تنزل مرگ به مراتب بیشتر از تنزل تخم مرگ است ما در این مقاله می خواهیم به روش،, به روش مدرن مهندسی محکوس انقلابی که در ایران به وجود در آمده را بیشتر بشناسیم. در ایران انقلابی که صورت گرفته انقلاب عمل و رفتاری است که شکل تنزل یافته از گفتاری است که خود شکلی تنازل یافته از پنداری بوده است. بنابراین باید انقلاب به, شکل، به شکلی و توسط شخصی پنداریده شده باشد و بعد از آن به گفتاری و به در درآمده بوده باشد تا به انقلاب عملی ایران تبدیل شود هیچ ممکنی و هیچ عملی هیچگاه همینطوری شکل نمیگیرد اینکه ممکن است ما از همه مراحل آن بیخبر باشیم موضوع دیگری است ولی این سلسله مراتب اول پندار بعد گفتار و بعد رفتار باید وجود داشته باشد توضیحات ابتدایی قبل از آنکه ادعای موضوع این مقاله عنوان شود لازم است به کلمه انقلاب پرداخته تعریف آن روشن گردد انقلاب به یک تحول عمیق و بنیادی اطلاق می شود که مناسبات و روابط موجود را به طور بنیادی تغییر می دهد این تعریف انقلاب یک تعریف کلاسیک است که در این مقاله هم معتبر شناخته می شود شاه این تعریف انقلاب را این گونه بیان می کند. اصول انقلاب غالبا مستلزم دگرگونی های ژرف و اصولی در ساختمان کوهن اجتماعی ایران بود چیزی دیگری که پرداختن به آن لازم به نظر می آید شاه است که منظور ما محمد شاه پهلوی شاهنشاه ایران می باشد بعد از تعریف کلمات استفاده شده در ادعا به خود رأگ یا ادعا میپردازیم محمدرزا پهلوی در حالی که شش سال بیشتر نداشت به ولیعدی ایران درآمد ایشان تأصیلات مقدماتی خود را در ایران و تأصیلات متوسطه خود را در سویس به پایان رسانید اقامت و تأصیلات ایشان در سویس ایشان را به خوبی با جهان قرب آشنا می کند. ایشان همزمان با اشغال ایران در جنگ جهانی دوم در سن 22 سالگی به ایران بازگشت. بعد از آغاز جنگ جهانی دوم با اینکه رضاشاه بیطرفی خود در جنگ جهانی دوم را اعلام کرده بود ولی متفقین به رضاشاه و بیطرفیش اتمینان نداشتند به این خاطر ایران را به اشغال خود درآوردند. روزها از شمال و از جنوب آمریکایی ها و انگلیسی ها وارد ایران شدند متفقین رضاشاه را مجبور به ترک ایران کرده. پسرش محمد رضا پهلوی را به جای ایشان نشاندند عنوان رسمی ایشان الله حضرت همایونی شاهنشاه آریامر است که همه ایشان را به عنوان شاه میشناسند. به این صورت اشغالگران حاضر شدند ایران را ترک کنند این, این حادثه می تواند اولین تجربه تلخ محمدضا پهلوی بوده باشد ولی بیشک یکی از آموزنده ترین تجربه های ایشان می تواند به حساب آید ایشان هم باره از مهربانیها و خوبیهای پدرش یاد کرده و خروج ایشان را دردناک میدانست شاه به درستی میدانست که توسعه اقتصادی و افزایش قدرت نظامی دو پایه اصلی برای رسیدن به پیشرفت ایران است به همین منظور بخش زیادی از درآمد نفتی ایران را صرف ارتش کرده و همواره در پایه مدرن تر کردن ایران برآمد. محمد رضا پهلوی چهار کتاب درباره زندگی خود و ایران که دغدغه اصلی او به حساب می آمد نوشته است. آخرین کتاب ایشان که اندکی پیش از مرگ ایشان در سن 60 سالگی و در اثر سرطان در تاریخ 5 مرداد 1359 به پایان رسید، پاسخ به تاریخ نام دارد شاه دارای هوش و ذکاوت خاصی بود و علاقه وافر و بی به ایران و ایرانیان داشت ایشان در طی دوران سلطنتش به شناختها و در پی آن به نتایجی کاملا واقع بینانه و درستی رسیده بود که برخواسته از واقعیت و شرایط استثناعی در ایران و جهان استوار بود و تحفظ در آنها بسیار جالب توجه است ایشان این شناخت و نتایج را در هر چهار کتاب خود مأموریت برای وطنم انقلاب سفید به سوی تمدن بزرگ و پاسخ به تاریخ که آخرین کتاب ایشان است به روشنین بیان می کند ادعای این مقاله این مهم است که شاه اولین انقلابی انقلاب ایران در سال 1357 است برای اثبات این ادعا علاوه بر اصل همگانی که در پیش سخن مطرح شد به گفتها و سخنان شاه تکیه می شود